ہی بھائی مولانا صاحب کے پاس اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ جی دعا کریں مالی پوزیشن بڑی خراب ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مال و دولت عنایت فرما دے کچھ کرم فرما دے آزمائش ختم ہو جائے تو وہ مولانا صاحب جو تھے انہوں نے دعا کی کیا باری تعالیٰ یہ جو بندہ یہاں پر بیٹھ کر مال و دولت کا طلب گار ہے ہاتھ اٹھائے دعا کی کیا باری تعالیٰ اس کو ایک کروڑ روپیہ دے دے نبے لاکھ یہ تیرے راستے میں قربان کرے گا خرچ کرے گا دس لاکھ یہ اپنے پاس رکھے گا اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب یہ کیسی دعا کر رہے ہیں کہ نبے لاکھ میں اللہ کے راستے میں قربان کر دو خرچ کر دو اور دس لاکھ اپنے پاس رکھ تو وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے آگے سے فرمایا کہ دیکھو صاحب ابھی تو تو مانگنے آیا تھا ابھی تو تیرے پاس کچھ تھا ہی نہیں ابھی تو تیرے ہاتھوں میں کچھ پیسے آئے ہی نہیں تو تیری حالت یہ ہے اگر وہ رب تالا تجھے عطا کر دے تو پھر تو وقت کا فرعون بن جائے گا اب مانگ تو رب سے رہا وہ دے نہ دے وہ اس کے اختیار میں ہے تیرے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں اگر وہ عنایت فرما دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس چیز پہ امادہ ہی نہیں ہے کہ تو نبے یا پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد اپنے راستے اپنے رب کے راستے میں قربان کریں تو وہ رب طالب تجھے کیسے عنایت فرماتا تو بھائی جان یہ یہ جو ہرس کی کھوپڑی ہے نا اس کو کوئی چیز نہیں بھال سکتی کوئی چیز بھی نہیں بھال سکتی ایک بزرگ راستے سے جا رہے تھے تو ایک بچہ رو رہا ہے وہ بڑے سیدھا لا لوگ تھے دل میں محبت تھی بھائی چارہ تھا انہوں نے پوچھا کہ بچے کیوں روتے ہو کہنے لے کہ جی میرا ایک سکہ گم ہوگا ہے اگر میں گھر جاؤں گا تو اماں مارے گی سکہ نہیں مل رہا مجھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک سکہ مل جائے تو پھر تو خوش ہو جائے گا انہوں نے کہا ہاں تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جیب سے ایک سکہ نکالا اس کو دیا اور چل دیئے کچھ دیر آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ پھر رو رہا ہے پھر پیچھے آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اب کیوں روتا ہے کہنے لگے کہ ایک میرا جو گم ہوا ہے وہ مل جاتا اور ایک آپ نے دیا تو دو ہو جاتے اس نے کہا اچھا دو چاہیے کہنے لگا ہاں تو آپ نے جیب سے دوسرا سکہ نکالا اور دے دیا لے بیٹا دو ہو گئے تھوڑی دیر چلے پھر رونے لگ گیا پھر پوچھا کہ بیٹا اب کیوں روتے ہو اب کیا ہوا پھر وہ بچہ کہنے لگا کہ ایک میرا مل جاتا اور دو آپ کے ہوتے تو تین ہو جاتے زیادہ مزہ آنا تھا تو بزرگوں نے کہا تین مل جائیں تو خوش ہو جاؤ گے کہنے لگا ہاں تو بزرگوں نے جیب سے تین نکال کے دیے تھوڑا چلے وہ پھر رونے لگ گیا تو بزرگوں نے پوچھا بچے اب کیوں روتے ہو تو کہنے لگا کہ تین آپ نے دیے گئے ایک جو میرا گم ہوا وہ مل جاتا تو چار ہو جاتے تو بزرگوں نے جیب سے چوتھا سکہ نکال کے دیا وہ پھر انہیں لگ گیا تو یہاں پر بزرگوں نے لکھا کہ ہر وقت انسان جو ہے نا اس ٹو میں لگا رہتا ہے اس تگو دو میں لگا رہتا ہے اس تلاش میں لگا رہتا ہے کہ ایک مل گیا دوسرا بھی آ جائے دوسرا مل گیا تیسرا بھی آ جائے سو مل گیا پانچ سو مل جائے پانچ سو ملا تو ہزار مل جائے شکر نہیں ادا کرنا انہوں نے بتانا یہ تھا کہ یہ جو ہرس کی کھوپڑی ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں بھر سکتا الحاق متقاسر زیادہ دولت کی چاہت نے تجھے غافل کر دیا کہ تو بس یہ کہتا رہا کہ اور مال اور مال الحاق مت اور آئے اور آئے پھر آخر کار کیا ہوگا حتیٰ ظرتم المقابر یہاں تک تو قبر کے اندر جا گھسے گا تجھے قبر کے اندر من و مٹی کے نیچے دبا کے آ جائیں گے پھر تیری یہ ہرس کی کھوپڑی جو گئے یہ مٹی दौलत گی مال و دولت نہیں بھاگ दौलत تو صاحب کس دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر اوپر دیکھو گے نا تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے نہ شکر ہو جاؤ گے اگر نیچے دیکھو گے نا کہ ہم سے نیچے وہ بھی گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کا کھانا انعد کیا دوسرے وقت کا اگر اوپر دیکھیں گے نا تو پھر دوڑ بڑ جائے گی نیچے دیکھیں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے تو اپنا مال و دولت جو ہے نا وہ اپنا نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کمایا بلکہ یہ سمجھے کہ رب تعالیٰ کی عطا ہے یہ رب تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اور یہ مال و دولت ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور یہی مال و دولت ہم سب کے لیے جہنم جانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے یہ مال و دولت حضرت جی کسی سے وفا نہیں کرتا کسی سے بھی اس نے وفا نہیں اگر اس نے وفا کی ہے تو اس بندے کے ساتھ کی ہے جس نے اس کو رب کے راستے میں خرچ کیا رب کے راستے میں قربان کیا